Робоча група складається з 28 осіб, і тут питання ж, як організувати 28 осіб, щоб вони ефективно працювали. Бо з боку міністра жодного тих завдання немає. Навпаки, є питання, що робити. Є питання, що робити. Ну, це трішечки дивно чути від міністра спорту, що робити. Тим більше це м, прозвучало в першого заступника. Міністр е, порахував, що це не той захід, який є достойним його присутності. Тобто фактично на цю робочу групу міністр не прийшов? Ну, він, е, ніяк не, не, не прийшов. А що це за 28 осіб, які входять у цю робочу групу? Ну, не думаю, Немає сенсу перераховувати всіх, так? але ну, що, що це за люди? Так? Чим вони займаються? Ну, для того, щоб зрозуміти, що вони можуть зробити, треба зрозуміти, що вони робили до того. Ну, насправді, невідомо, що їх об'єднало у цю робочу групу. Яка ефективність роботи такої робочої групи буде, наразі дуже важко сказати. Угу. Бо це, скоріше, нагадувало і нагадує дискусійний клуб, по інтересах, де кожен прийшов е, висловити свою думку. Ці думки є радикально протилежними. І, це, можливо, це і добре, що вони є протилежними. Але ж е, у, там, у, у короткий проміжок часу, а короткий проміжок часу, ми гадаємо, е, з, з усіх причин у нас. Тому що ну, немає не вже далі куди відступати, бо фінансування ж немає. І немає немає, немає системи діяльності жодної, яка б сьогодні якось там спорт би узагальнювала, так? То питання таке, як за цей короткий промежок часу настільки різні люди можуть домовитися. ще такий один момент. Ну, мабуть, 90% тої риторики, що сьогодні була, вона стосувалася того, що було раніше, що було потрібно робити що не було зроблено. Саме дивне, що про це казали люди, які були при владі ще три місяці тому, і вони апелювали до проблем США. Так, як якби це не вони керували цим питанням. Дуже дивно було чути від проректора Університету фізичного виховання запитання про там, якісь спортивні терміни. Що таке автономія спорту, що таке те, що таке інше. Бо це ж людина, яка несуть знання, а не запитують ці знання, бо вони не підготувалися до цієї зустрічі. Дивно, чути було від чинного першого міністра, заступника міністра, що робити, коли, мабуть, міністерство ж є. Міністерство завдання міністерства ж є виробляти політику і оголошувати. Ті ідеї, ті проекти, які вони вважають за потрібно реалізувати. Ось така була нібито та робоча група. Ну, а вам вдалося свої ідеї, якби своє бачення висловити, презентувати, хоча я думаю, з ним більшість вже і так було знайома. Ну, дивіться, тут така річ: ось коли Ігор е, е, е, Гоцов, перший заступник міністра, розпочав це засідання, то таке враження в мене склалося, що він нібито це читав той папірець, який я готував. Деякий час тому. Так? Але ж е при цьому ті слова, які ті, той зміст е необхідних дій, які ми пропонували робити, зараз подається під зовсім іншим соусом. У нас, у нас є таке побоювання, що е дивно читати бумажки, там паперці всякі всілякі міністерства, які просто переписують ті змісти, які ми формулювали, але зовсім це про інше було. Це ж було про реальне реформування, а не про приховування реформування. Так? І побоювання є таке, що цими змістами дій наразі Міністерство може просто прикрити власну бездіяльність у напрямку реформування і підмінити реформування, реальне реформування тим, Такою що… Шимочку. Ширмачкою так. Що схоже на реформування. До речі, е, ширмочкою може здаватися і сама ця робоча група. Угу. Бо ну, це ж апріорі е, неможливо за місяць е, примирити тих людей, які мають протилежні погляди. Ну, це ну, просто протиприродно. Але якщо Щось там з'явиться, то це можна завжди апелювати до того, що ну, дивіться, ви ж не змогли домовитися, ми ж створювали нібито робочу групу. Це ж ваші проблеми. А от якісь от, заперечення відповідно до ваших ідей, які винесли, вони прозвучали там, якісь були озвучені. От... Інші погляди, чому би, ці ідеї не можуть бути запроваджені, на що вони спираються? Дивіться, тут <кхм>, таке роздвоєння особистості в них відбувається. З, інш... З одного боку, вони кажуть ці слова, ці слова такі, вони вивчили ці слова, як автономія спорту, самостійність федерацій, їх незалежність в управлінні, їх незалежність в організації змагань. Як на змістовну частину цього ж, кажуть, що це не не годиться. Ну, дивіться, питання, чому не годиться, ніхто разу, жодного разу не обговорював, Тому? бо уся риторика і критика закінчуються на «ви плохі», або «ви говорите неправильно», або «все, що ви зробили, це невірно». І наша система – саме найкраща. Ось саме сьогодні лунали такі, е е такі думки, що наша система саме краща. Ну, ніхто ж не заперечує, що вона Можливо, в деяких аспектах краща, і не тільки за те, що вона має добрі, гарні аспекти. Саме дивне було чути від людей, які збираються реформувати, такий зміст, як дайте більше грошей, і все буде добре. Або навіть так, тільки збільшення фінансування допоможе реформуванню. Вітіскоп. Спортивне відео.